Ha er så høyt oppe. Hvor ble av? Stakk han? Åh, oh, shit! Det meg! Kom igjen, nå er vi